Ήθελα να μιλήσω λίγο, να σας συγχαρώ προσωπικά και να συγχαρώ και όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Έχετε κάνει πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά όλο τον τελευταίο μήνα και σας είμαστε πολύ, πολύ υπόχρεοι. Αλλά πιστεύω ότι είναι και μια σωστή προετοιμασία η οποία έχει γίνει. Γιατί γνωρίζω ότι είχατε καταστρώσει τα σχετικά σχέδια εδώ και αρκετό καιρό. Και πιστεύω ότι έχετε μπορέσει να ανταποκριθείτε με απόλυτη επάρκεια στις πολύ αυξημένες απαιτήσεις των διακομιδών σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Οπότε ήθελα να μεταφέρω και τις προσωπικές μου ευχαριστίες σε σένα, να τις μεταφέρει σε όλο το προσωπικό. η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου από πάρα πολύ νωρί μας έβαλε σε κατάσταση συναγερμού, σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, εμείς έχουμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και κάναμε όταν ούτε, ούτε καν τα πρώτα κρούσματα δεν ήταν ακόμα στην Ευρώπη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει προσωπικό το οποίο να έχει νοσήσει και αυτό οφείλεται στα κρατικά μέτρα και στην αστικότητα με την οποία τα εφαρμόζουμε τα μέτρα προστασία του προσωπικού μα στα στενοχώρα και στι αγαπητέ εκπομπέ. Να τονίσω επίση κάτι το οποίο είπε και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το Εθνικό Σύστημα Υγεία, στο ΕΚΑΒ, δεν αντιμετωπίζουμε μόνο τα περιστατικά του κορονοϊού. Δεν έχουν σταματήσει Έλληνε να αρρωσταίνουν επειδή έχουμε μια πανδημία ενός νέου ιού, μπορεί με κάποια περιστατικά έκτακτα όπως τροχέα να είναι μειωμένα, Εξακολουθούμε όμω να καλύπτουμε όλε τι ανάγκε του Εθνικού Συστήματος υγεία ε, για όλα τα χρόνια νοσήματα, αλλά και για όλα τα έκτακτα περιστατικά τα οποία χρήζουν έκτακτη φροντίδα στην οποία μπορεί να δώσει το ΕΚΑΒ. Οπότε αισθανόμαστε πολύ σίγουροι ότι μπορούμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τι τρέχουσες ανάγκε του συστήματο, ε, αλλά να είμαστε έτοιμοι πως έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε με απόλυτη ε, επάρκεια, επαγγελματισμό και συνέπεια ε, και αυτήν την πανδημία που είναι πολύ τιμητικό κύριε πρόεδρε που αυτή η συνομιλία που είχαμε και αυτή η ηθική επιβράβηση όπως είπατε και θα προωτήσω να μεταπληθεί σε όλο το προσωπικό του ΕΚΑ γιατί δεν σας κρύβω ότι όλοι προσπαθούν 24 στο το 20 ο 365 μέρες το χρόνο να κρατάνε ψηλά τη σημαία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. και θα συνεχίσουν να το κάνουν και θα είμαστε εδώ και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, γιατί σας λέω ΕΚΑΠ και ΕΚΕΠΗ, το κέντρο επιχειρήσης του ειδερίου, ειδερίου, ειδερίου και, ειδερίου, και αυτό ήταν και, αυτό ήταν, ήταν και απαιτήθηκε ήταν είναι μια σωστή μεταρρύθμιση. Ξέρετε yeah. τι, <χθείτε>, Ναι. Και, και πιστεύω ότι το, το, επόμενο, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ακόμα πιο σημαντικά βήματα πρόοδου <Ρωθεί> ως προς την ψηφιακή υποστήριξη της μεταφορά τη πληροφορία από την πρώτη γραμμή προς το κέντρο, προς τα νοσοκομεία, προς τις εντατικές. Εκεί νομίζω ότι μαθαίνουμε συνέχεια το πώς μπορούμε να ενσωματώνουμε τη τεχνολογία ε, ακόμα πιο γρήγορα στη, στη δουλειά μας και χρέο μα είναι, ε, όταν με το καλό ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, ε, να μην ξαναμπούμε σε, να, να μην μπούμε ποτέ σε ανακαθεστώς δραστώνεις. Είναι απόλυτο δίκιο πρόεδρο και να είστε σίγουρο ότι εμείς τουλάχιστον εδώ, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σε αυτούς τους ρυθμούς θα είμαστε στη διάθεση πάντοτε για να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο γιατί το, το, στο επίκεντρο των ενεργειών μας είναι πάντοτε το άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πρόεδρε μου. Να είσαι καλά.